Там маслака Микола Григорьовича, там у нього капличка в луці. Мені сказали, що тут Радька Віктора Івановича дача, яку він активно будує. Років п'ять назад, років п'ять, ні, не п'ять назад, років п'ять я займався пошуком собі будинку біля річки. Я дивився в Яшниках, я дивився, ну в багатьох я самих дивився, ну хотілося по сказати, я сам інженер будівельник я в житті побудував трішки будинків. Люблю будувати, це моє хобі, я робити мій все. І знайшли мені, коли об'єднали ми громаду, колись був я перебуваючи в цьому, я запитав, а вас чи немає такого будиночка в селі? Вони взяли паузу, потім через 10 днів вони запропонували. Вони показували оце, ось тут, оце, оце. Я вибрав собі там будинок. Ну він десь 65-го року постройки. І до початку війни я його там ремонтував. Коли почалася війна, хто б там що не говорив, роботи проводжу на сьогоднішній день тільки там я особисто. Так, да, особисто. Тобто Я... ви фізично працюєте там? Так, да, фізично. У мене є два сини, яких заставляю також працювати там. Морально, давайте будемо говорити так, ну, якщо порівняти міську раду, коли там працювали, і оцю об'єднану громаду, це зовсім різні речі. Хотілося мати б мати десь на вечір, можливо на вихідні, десь отримати спокій. От я там відпочиваю. Працюючи фізично, я відпочиваю. Там. Мені там подобається. Так там не я не збудував, депу... як не ми... одні з депутатів, там нас тільки невідомо, там ще є... Там багато депутатів наших Лохвицьких, <рес> які <рес> купили собі там будинки. Запрошую, повірте мені, будинок коштує в селі на сьогоднішній день недорого. Якщо говорити за заробітну плату, ту, яку я мав у 2021 році, цей будинок коштував. Е... Трошки більше, ніж пів зарплати. Питання нема. Так що, я запрошую, якщо кому, хто хоче попрацювати, а не тільки фізично. фізично. Там будинків дуже багато, і повірте мені, в кожному селі покинутих дуже багато. Мені дуже приємно, що є депутати, які також придбали в цьому ж селі на такому ж самому березі наші депутати старий будинок, і вони щось там роблять. В чому, що тут поганого? Мені один депутат закидав. Зачем це село? Під Києвом. А для чого мені під Києвом? Ну Для чого? Я не збираюся виїжджати звідси. В мене нічого не ховаю. Я... Хто хоче допомогти, був випадок у мене. Я працюю там трошки фізично, приїжджав один депутат, подивився з дружиною, ну, він думав, що мене там немає, а я там був. Ну, він вимушив, вимушено він там зупинився. І це, фізична праця – це добре. Можете в сусідів запитати, скільки голова там працює. Да. Дякую. Ну, питання, можливо... але там ще роботи дуже багато. Можливо, хочете, хто хоче допомогти, залюбки прийму допомогу. Можливо, неправильно знову запитання виникла, але один із жителів вашої громади також написав, що наскільки реально запросити 14 депутатів на сесію за допомогою повестки воєнкома. На сьогоднішній день ну, пов'язка воєнкома це запросити такого ну, неможливо зробити. Ну ви ж Але там дуже військово зобов'язаних, там небагато. Давайте будемо говорити, сьогодні мав розмову і з мамою наш депутат мав розмову. І коли сказали, запитували за одного депутата, і коли наш депутат сказав міської ради, от треба його на фронт туди, то мама сказала, нам таких не потрібно на фронті. Вони сказали, нам таких не потрібно. На сьогодні, от із десяти, ну, те, що я маю спілкування з воєнкоматом, з десяти мобілізовані ті, що е, воєнкомат відвозить в частину, тільки двох чи трьох беруть. Не всіх туди беруть. Як вона сказала сьогодні мама цього військовозабов'язаного каже, це честь бути там і захищати державу. Я вам говорю, це говорила один з депутатів, яка займає дуже активну позицію з початку війни. Не просто не виїхала, а вона на другий чи на третій день сказала, я не можу всидіти вдома. Я не можу всидіти вдома. Вона перше пішла, почала плести сітки, що-небудь повинні ми були робити і те, що ми робимо. І це таку відповідь вона дала. Це честь.